Välkomna allihopa till vår presentation här om immersiva landskap i, kring världs världsarvet Grimeton Och det är då vi tre, Cecilia, Johnny och Thomas, som har arbetat med det här tillsammans. Eh, och vi eh, har gjort det därför att vi har ett litet eh, projekt kring immersivt berättande. Och det här projektet är också en del av ett eh, ett projekt som vi har i samverkan med Region Halland. Vi kan byta bilder, ja. Och Här så, så ser vi just hur det ser ut innan man ja, runt Världsarvet Grimmeltorn med tornen som står väldigt stortligt i det här vackra landskapet. Så att ni alla vet hur det ser ut om ni inte har besökt platsen som ligger en liten bit utanför Varberg i Halland. Och som jag nämnde så är det här, den här aktiviteten då inramad i det här projektet via ViaCube via Halland. Och via ViaCube står för visualisering och innovationsarenor inom kultur, utbildning och besöksnäring. Det är ett tvåårigt projekt, ett så kallat ERUF-projekt, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det startade våren 2020 och löper då på till nästa år. Det sker i samverkan mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad där vi arbetar och målet är att hundra företag ska vara inne under ett år under den här perioden och att det ska ge tio nya tjänster. Det som är speciellt spännande för oss på högskolan är att det också ska knyta an till, de, till vissa utbildningar där. Till exempel kandidatprogrammet kultur och samhällsutveckling och förskollära vid högskolan i Halmstad och det vi kommer att tala om idag det berör just eh, kandidatprogrammet kultur och samhällsutveckling eh, där vi har arbetat med studenter på väts av ett Thomas ja. <hör> Grimeton är en, en radiostation eh, som invigdes 1925 eh, och den placerades just i Grimeton på grund av eh, läget helt enkelt det finns inget naturligt hinder för radiovågorna att gå över Atlanten. Det här användes för att skicka telegram och så vidare till en liknande sändare i New York. Så att då liksom från Grimmetton över till Atlanten så finns det inga större hinder som skulle kunna störa sändningarna. Världsarv blev det 2004 efter ungefär ett tioårigt arbete. Jag menar att processen är bottom up, det vill säga att att initiativet till att försöka bevara världsarvet kommer från gräsrötterna. Det är inte en process som regeringen via kanske Riksantikvarieämbetet eller Naturvårdsverket har initierat, utan det kommer nerifrån. Därför att man, man såg ett värde i att bevara den här unika sändaren. Och i uppdraget för som, som världsarv ingår framförallt bevarande Arbetet förstås man ska bevara den här för i tid till framtida generationer. Men det finns också en publik verksamhet. Och den publika verksamheten är, blir, beroende på vilken typ av världsval man är, viktigare och viktigare. Jag kommer att ta upp den tråden lite senare. Då. Jag har skrivit en liten text om, om hur utvecklingen på Grimeton har gått, gått utifrån ett destinations- utvecklingsperspektiv, från 2012 till 2020. Och man från Butlers modell för hur en destination utvecklas, så ser man att förr eller senare så, så, så kommer destinationen inför ett, ett vägval. En stagnation kallar Butler det för. Där man måste välja antingen fortsätta som tidigare eller förändra sig för att äm, inte riskera att, att äh, helt gå under. Så att 2020 så, så kom eller Stod Grimton inför ett sådant val och, och min eh, slutsats är att man valde definitivt utveckling, att aktivt försöka förändra ut, utbudet på världsarbetet. På, eh, Upplevelseekonomin är ju fonden för detta förändringsarbete, eh, man, man började med eh, 2017 tror jag är den stora, stora vändpunkten då utvecklas en, en, eller man skriver en utvecklingsplan eh, tillsammans med eh, en extern aktör från Göteborg som då eh, ska eh, använda metoden storytelling, eh, man använder, utgår från buzzwords jag kallat ifrån, som kommunikation, världsskap, teknik, historia, det är de Berättelserna som ska berättas. Och man har då ett perspektiv som inte bara är nu utan man går tillbaka historiskt. Man försöker också blicka in i framtiden vad kan denna teknik egentligen leda till? Det här är mitt försök att förklara utifrån Pine och Gilmores. Det är de som har skrivit boken The Experience Economy som utkom 1999, som är en jätteviktig bok när det gäller hur man tänker när man utvecklar destinationer. Jag menar att, att man... Grimeton från 2012 till 2020 har gått från att från passiv konsumtion till aktivt deltagande, det vill säga att man har gått från de passiva delarna, underhållning, estetik, till att bygga eh, saker som går att göra, eh, ta del av i, i fälten som är aktiva, det vill säga utbildning och eskapism. Och Då har vi de här mellanformerna, framförallt edutainment och eduscapism- –som är de som de här lådorna som man ut, utgår ifrån och, och försöker liksom få människor att inte bara passivt ta emot- –utan också eh, aktivt delta för att ja, förändra, eh, medskapa, etc. Uppdraget då. Eh, som Cecilia sa i början så, så fick vi ett uppdrag, eller våra studenter fick ett uppdrag från Grimeton som egentligen då, eh, gick ut på det här. Grimeton gav ett brief till våra studenter om att, eh, som bestod att utifrån tre punkter skapa en promenad i, liksom, som inte eh, som ligger i, i miljön utanför byggnaderna: sändartonen, sändarsalen och så vidare. De skulle utgå från tre punkter. Det mänskliga perspektivet. och Det är för att, de, för att vår, våra studenter inte skulle konkurrera med de idéer som Grimeton själva arbetar utifrån. Och de idéer som Grimtons partners, framförallt en tysk film från Berlin, arbetade med. Så det här skulle vara ett komplement. Då. Så det mänskliga perspektivet för att komplettera den tekniktunga utställningen den kan utgå från barn, äldres, Grimmelton eh, perspektiv, det var lite valfritt. Eh, men den ska framförallt ramas in via den halländska eller förankras på platsen, via den halländska i dialekten, då, så att det blir liksom det stora förankras i den lilla. Då. Det ska vara de här eh, interaktiva upplevelsesstationer ska skapas. De tänker Grimmeton, eller tänkte Grimmeton, att de ska förstärka de stora berättelserna som berättas. Eh, om världsarvet, tekniken, världsarvet, kommunikationen, etc. etc. De här buzzwords som, som, vi, som jag nämnde tidigare. Eh, det ska vara en gratis upplevelse som, som kan upplevas av alla när som helst. och Det här är någonting som, om man tittar på kommentarer, till exempel på, på Sript advice eller enkäter från besökare så är det någonting som återkommer ständigt. att Det finns ingenting. Missar man en guidad tur på, på, i sändarsalen eller ton och sådär, så finns det inte så mycket annat att göra. Så det här är ett sätt att liksom vidga, eh, låta, låta besökarna komma oavsett tids eh, årstid och så, och så vidare. Någonting som, som lägger, lägger till sändarutställningen eh, och så. Och högskolans uppdrag eller våra studenters uppdrag var också då utifrån lärandemål i kursen kulturproduktion, politik och ekonomi som den här aktiviteten ingick i och det var just att skapa en immersiv upplevelse genom immersivt berättande och att göra det utifrån teoribildning som studenterna är bekanta med, bland annat Marie O'Ryan som Johnny kommer att nämna strax. Och jobbar med de temporala, spatiala och de emotionella aspekterna av immersivt berättande. Och just den här att lyfta människornas perspektiv där vardagen för de här människorna är något som, som kommer lite längre ner i Världshavet strategi. De utgår ifrån just att de att kommunicera att de är ett världsarv och att de jobbar mycket med teknik. Och just eh, människorna så att säga kommer lite längre ner så att där fick vi någonting som skulle komplettera deras vanliga utställningar. Och det var också med i den i kravsspesen så att säga. Ja. Eh, jo Så ingår ju det här eh, projektet i ett större sammanhang. Som sagt dels har vi... –forskning om immersivt berättande, som vi tre har initierat. Och dels har vi programmet som studenterna läser som är kultur- och samhällsutveckling– –med kulturstudier som huvudområde. Och man kan väl säga att vi arbetar på liknande vis i forskning och utbildning– –att vi hämtar från våra olika discipliner för att belysa olika företeelser– på ett tvärvetenskapligt sätt. Och det innebär att vi arbetar ju då naturligtvis interdisciplinärt men samlas också kring ett antal olika teoretiska perspektiv som å ena sidan vägleder forskningen och å andra sidan introduceras i utbildningen efterhand så vi har som Cecilia nyss nämnde Immersivt berättande och spatialt berättande som är inspirerat av Mary Law Ryan där vi kan titta på narratologiska perspektiv i olika medier. Vi har teorier om den mänskliga erfarenheten av rum och plats och hur, hur man skapar plats ur rum som en del av människors meningsskapande enligt fenomenologisk teori, exempelvis i Futuan. Och vi har kulturstudier som berör rum som dels verkliga, dels imaginära och dels för det tredje verkliga och imaginära samtidigt, i första hand inspirerat av Edward Soja. Men många av de här trådarna har vi väl sett samlas inom begreppet geokritik som är utvecklat av Robert Tally och Bertrand Westfall. Eh, kanske synligt Hali, som vi utgår ifrån. Det handlar om hur rum och plats eh, konstrueras och representeras i, i, med hjälp av berättande. Nu tittar de framförallt på litteraturvetenskap, men eh, det är lätt att överföra det till andra berättande medier också. Och geokritiken visar sig väl vara ett, eh, ett bra sätt att förena narratologin med de här spatiala, temporala och emotionella aspekterna som vi ville lyfta fram. Så, så eh, forskningen handlar väl en hel del om att på ett teoretiskt plan försöka förena eh, geokritiken med teorin om immersion. Ehm, och jag ska kanske säga då att när vi, när vi just tittar på det, den här, eh, det här studentprojektet så eh, har de introducerats till Huvudsakligen immersivt berättande med Mary-Law Ryan och design som storytelling och så vidare vid sidan av upplevelseekonomin som eh, Thomas talade Så det är det de försöker få ihop. Eh, så om vi bara går över till prototypen då. Eh, det är alltså en, en grupp studenter som enligt uppdraget har utformat en, eh, en prototyp inom ramen för en viss kurs kulturproduktion, politik och ekonomi, som de presenterade hösten 2020. Det är alltså en examinerande uppgift. och Presentationen går ut på ett, ett bildspel där vi ser kommentarer från studenterna. De förklarar sig och de har också exempel på sina ja, ska man säga, ljudaktiviteter. Då. Och vid den här presentationen som det står, så fanns också representanter för Grimeton och regionen närvarande. Så vi går över till att titta på några exempel från studenternas bildspel. Ja, här ser vi då en, en slags översiktsbild av hur, hur studenterna har tänkt en, en del eller vissa delar av den här promenaden som skulle eh, ges. Uh, vi, vi kan zooma in på vissa saker, till exempel bänken som finns i högra delen av, av bilden. Alltså det är det som ser ut som ett streck och tre punkter där. Precis. Och det är för att studenterna har tänkt sig en, en bänk som ska visualisera en morsk eh, Och ni ser också benen är eh, utformade som tonen, så det, det här är ett lite lekfullt sätt att arbeta med materialitet. Man liksom, materialiserar morskoden så att eh, man kan känna på den, man kan sitta på signalen liksom. Alltså man, man får ju till ett eh, taktilt eh, inslag också här. Vi jobbar mycket med de olika sinnenas betydelse för hur man, hur man skapar immersion. Ja, här har vi då en, en bild som visar på hur studenterna arbetade med eh, Auditiv gestaltning. kanske ska säga innan vi går vidare här att en, en väldigt, väldigt viktig del av hela det här projektet och, om ni, och speciellt om ni tänker på den här inledande bilden på de vackra tornen. Det är att just skapa, alltså det här är ju en, en plats som är vald som Thomas sa för att man ska kunna kommunicera över havet vilket innebär att det är ett oerhört platt landskap. Och man kan ju säga att i platta landskap så finns det kanske inga historier. Det händer, alltså allt som är väldigt platt kan, kan vara liksom ingenting på sätt och vis, även om det är väldigt vackert. Och då har man de här tornen då som, som går vertikalt, så de nästan liksom växer upp ur, ur marken. Och det, utmaningen är att skapa berättelser, just, alltså att man skapar rum i det här stora rummet. Och det är det som den här promenaden eh, går ut på, att man ska kunna komma in i kunna gå in i promenaden från olika håll. Eh, och just den här delen då handlar om den eh, ljudupplevelse från andra världskriget och man kan säga att den kopplar väldigt väl an till eh, den design som de har på Grimitorn. De arbetar väldigt mycket med ljud, man har den stora sänderhallen som är otroligt vacker, rent, vad det gäller de stora maskinerna som är där i svart och, och mässing men, och som är tysta när man går på besök, så där, men de kan ju också låta väldigt mycket när man sätter igång dem. I stationsbyggnaden har man en ny fin utställning och det första man möts när man kommer in det är ljudet utav morse-signaler som sänds samtidigt som det kommer upp på en stjärn, så att man kan säga att det kopplar an, eller knyter an väldigt tydligt till det som Grimmeton redan gör, men våra studenter har tagit den här utmaningen att samtidigt utifrån Pine Gilmors upplevelseekonomi skapa det estetiska, det här att man bara är i någonting och det är det som är så att säga, det minsta gemensamma ämnen för hela projektet här. Men just här då så, så har de använt sig av en ljudinstallation och kanske Jonny, vi ska spela upp den så Hinner, att vi får... Jag vet inte. Ska vi, vi kan... Vi snabbt. kan ta en liten snuppa så ni precis. Jag, jag tänker att eftersom vi har sista inslaget har utgått så kan ni eh, tala färdigt men eh, annars har ni någon minut kvar men ja, ingen vi, Tack, vi bredde ut så lite en liten aning. Jag, jag kör. Ljudet på radiosändningen ska låta som en gammal radio så att upplevelsen ger en immersivitet av att meddelandet skickades för länge sedan. Sinnet som aktiveras är främst hörslen genom att man lyssnar på berättelsen men även synen och känslan eftersom man behöver styra in frekvensen för att hitta sitt språk eller till och med att man skulle behöva hitta själva radiosändningen. Och det estetiska då eftersom vi har liksom avbildat en radio. Här kommer meddelandet som vi hade tänkt skulle kunna spelas på denna. Den 21 maj 1940. Folket i Grimletan är oroliga under dessa krigstider. Två skitsrum har byggts i anslutning till radiobil Samt här vid stationen och ett i en skogstunge strax utanför stationsområdet. Stationsbyggnaderna har målats med maskerande färg. Vägar och gångar har täckts med gräs. Utomstående behöver tillstånd för att komma in på området, som är övervakat dygnet runt av landstormsgubbar. Ett tåg på väg till Norge stannade igår till vid tågstationen inne i Varberg. Några tyskar ville ut på perrongen för att sträcka på benen, men avrördes detta med ett varningsskott. Ja, tillbaka till bildspelet då. Mm. Det som är lite spännande med just det här valet som studenterna gjorde, det var ett normalt sett när man jobbar med immersiv teknik så vill man utplåna så att säga tekniken att den inte ska synas eller höras. Men här har de arbetat precis tvärtom, att de har skapat en immersiv upplevelse av att, eh, att ljudet så att säga är lite brusigt och stör lite och det är då ju givetvis för att skapa den här temporala effekten av att man förflyttas tillbaka till, bakåt i tiden. Ja, vi kan kanske fortsätta, Johnny. Att, ja, en annan station är då både visuell och auditiv. Här har vi AR-teknik som har använts. Studenterna valde just AR på grund av det den här specifika platsen om man vill använda potentialen i landskapet. Uppdraget var ju då att de skulle lyfta människornas vardag och skapa berättelser utav det och de gick till olika källor som finns kring det här och arbetade sedan med, uppgift, med uppgiften som, som kreativt skrivande och har då tre berättelser som ni ser här. Och rent, eh, när det gäller den temporala effekten så valde man då visuellt att jobba i svart-vitt. Eh, men sedan så ville man också skapa eh, som ett komplement, eller man kan använda dem tillsammans eller bara för sig, också en, en auditiv eh, upplevelse. Eh, då arbetade de eh, studenterna med språkligt genom att försöka återskapa det sätt man talade på vid den tiden, att alltså man tog in gamla uttryck och, och så vidare så att eh, visuellt och auditivt jobbade man på olika sätt och då kan man lyssna eh, och, eller bara titta eller göra både, både och så att säga. Man kan Ja, så att, eh. mm. ja av de här tre teman diskuterade lyfter lyfte förut. Så är det här ett sätt att visa på det visuella framförallt? Det här är en 360-kamera som, som då sitter på toppen av, eller är tänkt att sitta på toppen av, en av tonen, som man då kan styra utifrån den här kameran som sitter på, på i marknivå. Och, och Den är då VR-teknik så att man. Det är som att ta på sig en, en, en mask. Man, man, man kan då rikta kameran eh, mot vissa platser på, runt omkring Grimeton och sen då få, få en, en bild på detta. Då. Och det tycker jag är lite fiffigt för då har studenterna tänkt sig den här skillnaden mellan, eh, ska vi säga, eh, mapp, karta och tour. Alltså, någon slags guidad tur. Alltså mapp, det får man genom att vi har ett ovanifrån perspektiv. Vi ser allting. Vi ser helheten. Och sen, som man då inte ser när vi går på marken. För då, är det liksom, då har vi inte den här eh, överblicken. Eh, kameran då kan styras via... Alltså kameran i tonen styrs via den här kameran på marken. Eller kikande snarare. Eh, och vi kan då zooma in på olika platser som vi väljer att se. Och jag tänker att Cecilia var inne på att det stora rummet, alltså miljön, blir hanterbart på det här sättet. Alltså kartan går att hantera genom att vi kan zooma in och titta på radiobyn, vi kan titta på, på sändarsalen, vi kan titta på andra saker. Alltså vi får en samverkan med landskapet och då gör man det via VR-teknik. Vi har ju sagt tidigare att studenterna var lite så här tveksamma till VR-tekniken, därför att den, den är lite bökig och svår. Vi kommer till det senare, men här det är risk att man tappar bort verkligheten. AR här. Här är på ett annat sätt mer integrerad i vad nu verkligheten är, landskapet i sig då. Så att det här är en jättespännande sak alltså. Man, man styr kikaren och så styr man kameran i, i toppen på masten som då kan zooma in. Ja, en jättespännande idé. Ja. jag är en lite översiktlig bild över slutsatser Vi kanske inte behöver läsa igenom alltihop. Ska vi göra några nedslag till punkten av det speciala. Ja, vi har väl redan varit inne på det översta just att vi skapar rum i rummet. Och När det gäller det temporala så har vi också varit varit inne på det. Det man möjligt skulle kunna. Lyfta fram är en svårighet när det gäller att jobba med att skriva texter, att ta fram, att hitta den, precis den här rätta balansen mellan att återskapa det, det gamla sättet att tala, att hitta liksom det gränssnittet, för det är ju väldigt, väldigt känsligt just auditivt om man, om man hamnar något lite fel där, så att det där var en utmaning att, att gestalta det också det var ju det här bara en prototyp. Projektet går ut på att man, eh, vi får bara jobba med prototyper för att det ska sedan utvecklas eh, på andra sätt inom projektet. Så att det var väl en, en utmaning kan man säga eh, i, i det hela. Annars så kanske vi har täckt det mest det här. Det är väl också det här med att AR väljer, de, lite de resonerar kring det, att de väljer gärna AR istället för VR just för att behålla kontakten med den fysiska miljön som en rent virtuell miljö skulle ta en bort från den verkliga miljön utan de vill istället ha den dubbla effekten för att ge en större helhet. Jag tänker för att vi inte ska dra över allt för mycket så kanske vi kan börja runda av lite grann. Det är spännande yes. att vi har är med avrundat. Mm, Precis. Ja, ja. Jag tror att jag har avrundat. Tack så ja. mycket för att vi fick lite extra tid. Ja, tack. tack för att ni lyssnade.